تسأل عن حكم قراءة قصص الجيب القصص المعروفة التي تبنى على الخيالات وعلى الرعب إلى غير ذلك أنا أود أن أقول لإخواني وأخواتي ولأولادي وبناتي بأن الوقت نعمة من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على الخلق وعلى العباد وقيمة غالية جدا يعني كثير من الناس لا يدرك قدر هذه النعمة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يعني الفراغ عند أولادنا نعمة كبيرة وقد يتحول هذا الفراغ إلى نقمة إن لم نوظف هذا الفراغ توظيفا صحيحا قد يتحول إلى نقمة الفراغ وخلي بالكم من التأصيل انا بقوله ده بينقسم الى ثلاثه اقسام فراغ قلبي وفراغ عقلي وفراغ نفسي الفراغ القلبي هو فراغ القلب من الايمان فراغ القلب من الايمان من الخوف من الخشيه من التفويض من الرجاء من التوكل إلى غير ذلك من المعاني الإيمانية الجميلة إذا فرغ القلب من الإيمان أصبح صاحب هذا القلب فريسة سهلة جدا للشهوات وللشبهات. يبقى لابد من أن نملأ فراغ قلوبنا الإيماني بتجديد الإيمان في القلب لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يبقى عاوز أحرص على أن أشحن دائما وأن أجدد دائماً الإيمان في قلوب أولادي وذلك بحث الأولاد على عمل الطاعات وعلى عمل الصالحات وعلى عمل الخيرات يعني على سبيل المثال بدل ما حضرتك كوالد كل مرة تخرج أنت الصدقة بيدك لما لا تدرب الولد على أن يفعل ذلك المبلغ اللي حضرتك هتطلعه أو ستخرجه لله تبارك وتعالى أعطيه الولد خذ يا ابني خرج الصدقة الأم دي وللوالد ده. طب يلا عارف البيت الفلاني اذهب اليه وتذهب بالسياره وتقف انت وتنزل الولد. ما شاء الله يبقى انت بتنمي وبتجدد هذا الجانب الايماني في قلب الولد. هذه مسأله في غايه الاهميه بفضل الله تبارك وتعالى. يبقى تجديد الايمان في القلب واحنا اصلنا قبل ذلك ان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. ده كلام جميل. الجانب الثاني او القسم الثاني هو الفراغ العقلي وده اللي انا عاوز اقف عنده بقى للاخت الفاضله يعني سالت عنه الفراغ العقلي كلام جميل في فراغ عقلي طيب انا عاوز اشحن هذا الفراغ العقلي لابد ايضا ان انتقي ما اسد به هذا الفراغ العقلي عند اولادنا وبناتنا لذلك انا اخاطب الان اولادي واخاطب بناتي يعني باي شيء تملا فراغ عقلك بهذه الخيالات التي لا وزن لها ولا قيمه لن تستفيد منها حقيقة علمية ولن تستفيد منها حقيقة لغوية ولن تستفيد منها شيئا يقربك من رب البرية سبحانه وتعالى او يعرفك على سيد البشرية، لكن في كتب علمية اقرا لا منع، لا منع ابدا، اوعى تتصور ان انا عاوز اقول لك ان ال 24 ساعة يبقى قراءة القرآن وقراءة التفسير او قراءة كتب دينية، لا ألا أقول لك ذلك، إن فعلت ذلك فهذه نعمة وهذا خير عظيم وفضل كبير لكن لا ألزمك بذلك لأن النفس جموح قد يسأم الإنسان وقد يحتاج إلى شيء من الترويح كيف يعني لا أقول ذلك وقد احتاج الصحابة رضوان الله عليهم إلى مثل ذلك كما في حديث حنظلة الأسيدي رضي الله تبارك وتعالى عنه حنظلة الأسيدي حين لقيه الصديق رضي الله عنه يوما فقال له كيف حالك حنظلة قال نافق حنظلة يا أبا بكر نافق حنظلته يا أبا بكر يعني إيه يعني بيقول له بأنه وقع في النفاق معقول الكلام ده نافق حنظلته يا أبا بكر قال وماذاك قال بنبقى عند النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عيد أو رأي عيد يعني كأننا نرى الجنة والنار رأي العيد فإذا عدنا إلى بيوتنا فنبكي وتخضل لحانا من البكاء فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا لا إله إلا الله فقال له صلى فقال له أبوك والله انا لنجد مثل ذلك، يعني انا كمن واقع في المساله دي، فانطلق الى النبي عليه الصلاه والسلام واخبره حنظله بما قال لابي بكر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على الحال التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكه على فرشكم وفي الطرقات ولكن ساعة ساعة وساعه ساعة وساعه ساعة وساعه. يعني ساعه بس خلي بالك بقى مش ساعه لقلبك وساعة لربك زي ما الناس بتقول ساعه لقلبك وساعة لربك ساعه لقلبك يعني ايه يعني فرفش وغني أو اسمع المعصية أو شوف المعصية أو أو إلى آخره وبعدين خلي الساعة الثانية يا سيد المساجد لا لا مش ده ساعة لقلبك بمعنى بنص الحديث عافس الزوجة يعني داعب الزوجة وداعب الأولاد ونشغل بالضيعات الضيعات يعني يعني التجارات والأموال بنص الحديث ساعة وساعة إن يعني ساعة خليك في الدنيا وساعة خليك في الآخرة ما بقولكش 24 ساعة في المسجد إطلاقاً فعشان كده بقول لحضرتك الفراغ العقلي بما تملاه املا املا الفراغ العقلي ان ملأت الفراغ العقلي بقراءة كتب التفسير بقراءة كتب اهل العلم هذه الكتب التي تجدد الايمان في قلبك هذه الكتب التي تجدد البصيرة عندك جميل جدا طيب يا عم الشيخ ما انا ما اقدرش انا 24 ساعة هقعد اقرا كتب دينية هقرا لابن القيم وهقرا لدرجة وأقرأ لا ماشي ماشي ما فيش مانع ابدا يكون عندك دورة في الكمبيوتر لا مانع ما فيش مانع أبدا يكون عند دوره لتقوية اللغة الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية لا مانع ما فيش مانع أبدا تجعل ساعات أخرى لقراءة كتب علمية في أي تخصص من التخصصات التي تهواها أيها الإبن الحبيب وأيتها البنت الغالية لا حرج لكن أرجو أن تملأ هذا الفراغ العقلي بما تنتفع به في دينك ودنياك بما تستفيد به في الدنيا والآخرة املأ هذا الفراغ العقلي بما ينفعك في دينك ودنيات بما تستفيد به في الدنيا أو في الآخرة يعني عمل تستفيد به في أمور الدنيا أو عمل يقربك من الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة فأنا أنصح أولادي هذه الكتب المبنية على الخالات التي لا يستفيد منها الوالد من أولادنا بل بل وانا اعي ما اقول لانني تعمدت قراءه بعض قراءه بعض هذه القصص من فتره طويله لاتعرف وتعمدت ان اتابع بعض مواد الكرتون التي تقدم لاولادنا لاتعرف ما الذي يقدم لاولادنا وماذا يقدم لبناتنا بل اقول اقول واقول بملء فمي وبكل ثقه هذه القصص قد تقدم لأولادنا من المعلومات المغلوطة والمقلوبة ما يشوش العقيدة الصحيحة وما يشوش العبادة الصحيحة وما يشوش على الدين الصحيح نعم يجب على اولادنا ان ينتبهوا لهذا، ربما تقدم لهم في هذه القصص وعبر هذه الافلام الكرتونيه من المواد ما تصطدم اي تلك المواد اصطداما مباشرا مع ديننا واخلاقنا وعقيدتنا، ومن تابع منكم يعلم ذلك، وكثير من اولادنا العقلاء الذين يدركون ما يقرؤون يفهمون ما اقوله الان، فانا انصح اولادي الا يشغلوا الاوقات بمثل هذه التفاهات، وانما اشغلوا الاوقات بعمل تستفيدون تستفيدون منه للدنيا للدنيا وبكررها مره ثالثه للدنيا او للدين اه احنا مش يعني يقول لك لا احنا عاوزين تبقى او يبقى اولادنا على اعلى مستوى من الكفاءه العلميه على اعلى مستوى من الكفاءه الثقافيه على اعلى مستوى من الدين والايمانيات لا حرج على الاطلاق ان تجعل لنفسك وقتا لتقرا فيه في اي جانب يعني انا انا اهوى مثلا اقرا في جانب علم النفس لا علاقه له بقراءه الكتب الدينيه اقرا فيه بل بل اهوى ذلك لا حرج على الاطلاق بعض الطلاب يهوى ان يقرا في يعني اي مواد اخرى كماده الكمبيوتر مثلا او كل ما يتعلق بالكمبيوتر او كل ما يتعلق بالبرامج الكمبيوتر او تصنيع او اعداد هذه البرامج الى غير ذلك فلا حرج على الاطلاق لكن ارجو الا تدخل عقلك الا ما تنتفع به في دنياك وفي دنياك واخراك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولادنا وأن يربيهم لنا إنه هو ذلك والقدر عليه